Město Hradec Králové, Králové Hradecký kraj, Univerzita Hradec Králové a Výchoročeská pobočka paměti národa připravili k letošnímu 30. výročí sametové revoluce program Cesta ke svobodě 30 let svobody. V sobotu 16. listopadu program začal u kampusu Univerzity Hradec Králové. Já jsem nesmírně dojatý z toho, kolik hradečáků si opravdu udělalo čas a otevřete tady s námi první náměstí Václava Havla Hradci Králové. Následně byla odhalena pamětní deska za doprovodu české státní hymny a studentské hymny Gaudiámus Igitur v podání komorního sboru Univerzity Hradec Králové pod vedením mířího Skopala Mladšího. Ve dvoraně budovy A si návštěvníci prohlédli koláže historických fotografií zasazených do současné podoby města. Z univerzity se potom vydal pochod se svíčkami za oběti minulého režimu ke katedrále svatého ducha a následně na pivovarské náměstí. Ažme si svobody, bojujme za svobodu. Ona totiž nemusí vždycky zvítězit láska nad nenáví.